السلام عليكم واش اتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في الفيديو نحاول نتعرفوا على فوتوشوب من ا تان ولكن هذا الفيديو يكون على شكل دي بارتي غنديرهم في البلايليست نخصصه للفوتوشوب بوحدو يلا مانطولش لكم خليكم مع هذا الانترو فاش وصل الفوتوشوب غتلقى كري نوفو غتخرج لك هاد الباج اللي فيها بزاف د الحوايج نبداو بهاد البلاصه هنا كدير سميه ديال ديالك باش تبقى عاقل عليه ندوزو هنايا القياسات اللي باغي تخدم بهم تكتبهم هنايا مثلا باش تخدم شي بوست انستغرام 1080 لا 1080 مهم اه وفي هاد تقدر دير سنتيمتر بيكسل بوص بوين ميليمتر بيكا كولون او عاوتاني لهذا ديالك وهنا هنا الى كنتي باغي تلوح شي حاجة فيسبوك ولا انستغرام غدير تنين و سبعين و لا كنتي باغي تطبع و غدير تلتميا و هنا الى كنتي غدير تنين و سبعين غدير هنا اغفي بي و هنا على حساب البيسي ديالك شحال فيه وش داكشي لاخر بلا متقيسو دابا غد ندوزو لزوتي لي باينين فهمو مزيان عاد ندوزو لي مباينينش نبداو باول اوتي لي هو اوتي ديبلاسمون علاش كتليق هاد اللعيبة مثلا فاش كتجيب شي تصويرة باش خرجها في مابغيتي بلا ما تاثر لا الصيت ديالها بلا والو ندوز دابا ل او جي اللي هو او تي دي سليكسيون د مثلا عندك تصويره وبغيتي تحيد لها الباك جراوند ديالها وتخلي غير السوجي غتليكسيون ديال السوجي وغتحددوا ليك وديك الساعه تقدر تحيد الباك بسهوله ما عليك غير تورك على ماسك ديفيزيون ولكن خاص الاوبجي اللي غتحدوا ما يكونش عندو نفس اللون ديال الباك اوتي نمورا هو بحال اوتي اللي جاي كتقطع التصويره على حساب الشكل اللي باغي نتا من وراها كاين اوتي ديماج هي كتكري واحد اسباس كتجي فيه التصويره اللي عندك كتحكم فيها كيما بغيتي غير هي كدخل هذاك الاسباس اللي صوبتي بالنسبه لهادي اوتي سهلة عندك شي تصويره وبغيتي تعرف الكود ديال اللون اللي كاين تماك تورك عليه اللي لهنا تلقى الكود ديالو هاد إذا الا كنتي باغي تحدد شي حاجه بالتدقيق خدم بها ولكن 20% ما غاديش تخدم بها حيت غدير لك الوقت بزاف هاد البانسو قدلون به الكالك ديالك وهادي عارفه كلشي كتمسح بلان الماجوك شي تصويره كتمسح عادي المهم الخوت شي كان في الفيديو نتمنى يعجبكم ما تنساوش واحد اللايك وسبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو